Мати 14-річної Євгенії Ганна Корниченко розповідає, після побиття дівчатами-підлітками у доньки зламене зі зміщенням ніс, струс мозку, синці та забої. Вона втім, я ж кажу, вона взагалі не вставала, вона просто спала у неї боліло все тіло, у неї боліли почки. В нього дуже сильно боліла права ключица, вона руку не могла ні підняти, ні опустити. Жінка каже, побили доньку та двох її подруг у вечері 22 листопада на спортивному майданчику 12-ї запорізької школи. Це відео виклали в інтернеті. Завтра, х**, З... 2 тисячі! Тисячі! тисячі! Пожалуйста, Пожалуйста! Пожалуйста! пустите! Перші 20 секунд і дивилася, він досягд не ополучить. Я не можу. Я просто как услышала, какой истерика, мой ребенок рыдает, плачет. Думала я говорила об этом на работе, так как она была у папы в этот момент. И пришла мне, сказала мама Артема. Я прибежала домой, соответственно, начала ее смотреть. Первым делом я начала доставать протез, потому что я боялась, чтобы, не дай бог, не нарушили имплант, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Потом уже поехали обследовать полностью ее дальше. На сотрясение мозга мы делали эхо. 6 грудня під час моніторингу мережі Інтернет на одному з запорізьких пабликів було виявлено відео, на якому кілька дівчат наносять тілесні ушкодження трьом школяркам та вимагають перевезти гроші на їхню банківську картку. Попередньо події кваліфікували за статтею 125 Кримінального кодексу України. Це умисне легке тілесне ушкодження. Після того, як відео було оприлюднено у соціальній мережі, за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури кримінальне провадження було перекваліфіковано на частину 2 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, а також відкрито ще за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання. Били школярок четверо дівчат віком від 15 до 16 років, сказала речниця Нацполіції в області Олена Лебединська. Причиною конфлікту був телефон, каже Ганна Корниченко. Вот это Ксюша, которая кричит на видео, я видео не смотрела, я не могу до конца его. Она э, до этого за месяц э, своровала у моей дочери телефон. Э, мы написали заявление в Она позвонила моей дочери и говорит, приходи, мы будем разговаривать. Либо мы тебе деньги будем отдавать, либо новый телефон. Э, вот. Ну, они с девочками пошли. Когда они пришли туда, она <коспалит> говорит, я уже поняла, что нас будут бить. Тімченко, Ксенія – це учениця нашого навчального закладу, яка навчається у нас на другому курсі. Що хочу сказати, дівчина складна, яка не виявляла агресії, але досить вона була складна, яка досить складна у спілкуванні. Але вона, була така, вона є така авторитарна, У неї є порушення дисципліни, але булінгу вона не чинила по відношенню до однокрупників або інших дітей, які навчаються в нашому навчальному закладі. Вона могла самовільно піти з занять, вона не виявляла зацікавленості до предметів. Майстер виробничого навчання та класний керівник зверталися до батьків, для того, щоб вони надали їм допомогу щоб вона повернулася до навчання і почала нормально вчитися. Але батько сказав, ви мені не телефонуйте, я не можу на неї вплинути, телефонуйте матері. Мати також відповіла, що вона на впливу на доньку немає і більше після цього слуховки не брала. Зараз ми співпрацюємо з правоохоронними органами, ми підготували, ми підготували характеристику на цю дівчину, ми поговорили з і одногрупниками всі, звичайно, в шоці від такого, що сталося. Дівчина складна, але ніхто не думав, що таке може трапитись. Це діти, які мають і кримінальну відповідальність, це діти, які мають статус, тобто на обліку знаходяться в службі вінальній, а, а ця дівчинка якраз має облік в Шевченківській службі. Одна з травмованих у навчається у Запорізькій школі No12. Раніше тут навчалася і одна з нападниць, каже вчителька Інна Ревенко. Так, ми про це знали. І всі установи, деякі ми повинні були інформувати, ми все про це інформували. З приводу людського ставлення, це недопустимо така поведінка і така агресія підлітків один до одного ми знаємо тільки про ту дівчинку, яка травмована, яка наша дівчинка, яка є навченицею нашої школи". «Батьки подали заяву в поліцію на другий день, що ми мали робити. Поспілкувалися з батьками, поспілкувалися з дівчинкою. Що ще?» Батьки однієї з дівчат, яка брала участь у побитті школярок, зв'язувалися з Ганною Корниченко. Мама звонила день с воплями, с криками, мой ребенок не мог этого сделать, это не мой ребенок. Папа звонил через два дня, но ну, я так понимаю, он находится в Польше на заработках, он я приеду в декабре и я вам денег дам. И началось, не здравствуйте, а началось, начался разговор, а вы знаете, что такое клевета и, как же он сказал, дача ложных показаний. Если вы заберете заявление... Я приїду в кінці декабря і допомогу вам пару тисяч дам на розповідь. Отак він мені сказав». За словами Олени Лебединської, травми двох побитих дівчат кваліфікують як легкі. Щодо стану третьої, триває експертиза. Дар'я Пасічник, Владислав Киясюк. Новини на Суспільному. Запоріжжя.